Ćao, ćao. Ja zovem se Nenad Marković, prijavljujem se ovaj, ovaj za reality, za reality, ovaj eto, nadam se za da sve pobede kao učesnik da ćete me primiti i da ću biti izabran i da ho ovaj, গায়ে, jelo bi da, da bude pobednik zato pobednik. što već godinama živi kao postenar. I skoro kao beskućnik ja sam ga prijavila i nadam se da ću da ga izberete i da pobedi jer on to zasluže. Ćao!